Хай весна веде за руку мир і перемогу, Щиро вдячні Богу й світу, ми за допомогу. Хай несе весна з собою щастя, радість, квіти, Щоб теплом і добротою ми були зігріті. Хай пробудуть скриті сили, резерви таємні, Щоб у ворога потуги всі були даремні.